Треса Наталія Черненко готується до виступу у своїй гримерці. Жінка виконує роль Наталки Полтавки. Дуже трепетно, бо і відповідально водночас. Хочеться людям донести частиночку душі, частиночку теплоти, доброти якої зараз бракує. В такий час хочеться чогось такого, що може заспокоїти». Олександр Папуша розповідає, в комедії грає виборного. Чоловік перед виступом приклеює собі чуба. В іншій гримерця – актор Микола Петрушенко, який виконує роль Возного. Чоловік перед виступом повторює свої слова. Чим довше вистави не тим більше хвилювання, переживання. Цей карантин. Ми нам не давали грати. Тільки почнемо знову карантин, знову якісь обмеження. Потім, бачите, сталося те, що сталося. Це кошмар. Це просто кошмар. Я навіть от зараз стикаюся з тим, що ну як, як тепер в наш час грати, так як було, адже світ змінився. Глядачі займають місця лише на першому поверсі театру, щоб у разі повітряної тривоги вони могли швидко спуститися в укриття. Дев'ятирічна Уляна Лівенцова зі Слов'янська прийшла в театр разом з мамою та бабусею. Що чесно, я полюбляю ну таке щось смішне. Ну і тут ще музика. Раніше я відвідувала театри, але ну на таких. Музично-комедійних спектаклях не була, тому воно цікаво подивитись. Переселенці, які проживають на Тернопільщині, квитки на виставу отримали безкоштовно. Серед них Олеся Зелена з Донеччини каже, вирішила створити в соцмережах групу для переселенців, який розміщуватиме афіші вистав тернопільського драмтеатру. Театр буде як ліки ліки для нашої зраненої душі, душі, яка перенесла стільки горя. І ми віримо, що театр, віра в мистецтво, віра в Україну і віра в те, що все буде Україна, допоможе нам в боротьбі з нашим ворогом. Директор театру Борис Репка розповідає, відновили роботу, бо про це просили актори та глядачі. Глядачі, які, які телефонували, які приходили нас за театр і... І коли ми вже запрацюємо, все-таки, я кажу, ну, безпека, перш за все, але бачимо, що це туга за театром є, така велика, що сьогодні бачимо, десь більше ста квіточків. Арктори до мене підходили, Та давайте все-таки будемо грати, хай невеликі вистави, хай милі. Актор не може бути без глядача. Давно-давно стійду я п'ю, полюбив тебе. Але ми не хочемо околичності, виснікаючи з неудобних обстоятельств. Мишало мені зробити тобі таке, як його Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Душа втушалась на стару».